ہائے دوستوں آپ کو دکھاتے ہیں آج 50 کلر وہ بھی ٹی ڈی ایم میں ٹی ڈی ایم میں ففٹی کلر کیسے کیے جاتے ہیں اور پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ گیم کھیلو آپ کو بتاتے ہیں اور پورا دیکھو اور آپ کو سیٹنگ بھی اس کی بتاتے ہیں اور ایک ایپ بھی بتاتے ہیں ٹی ڈی ایم کے لیے جس میں آپ کے کل کل ہوں گے اور اس سے آپ کو گلیشیئر کا بھی بتائیں گے کیسے نکلتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو دو آئی ڈیز آپ چاہے ایک آپ یوز کریں کہ نہیں ہونی چاہیے کہ چاہے پرانی ہے تو پرانی یوز کرو لیکن آپ کو کٹری کو بتائیں گے دونوں آئی ڈی پہ دونوں میں سے ایک پہ آئے گی گلیشیئر ٹھیک ہے دونوں کی گارنٹی نہیں دیتے شاید قسمت میں تو دونوں پہ آئے گی لیکن ایک کی گارنٹی دیتے ہمارا کام ہے آپ کو لا کے دینی گلیشیئر چلو انجوائے کرتے ہیں گیم اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے لائک اور بیل کر بٹن دبا دیں اور جلد سے جلد ہم اس سپورٹ کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور میرے فرینڈ جتنے بھی پب جی گیمر ہیں ان کے لیے میں ایک ویڈیو کے اندر ایک ایسا ایپ ڈالنے والا ہوں جو دیکھ کر حیران کن ہو جائیں گے بھائی ایسا ایپ آئے گا تو آپ کو پریشانی کیا ہے بھائی آپ کو کلی کل ملیں گے آپ کو کوئی دو گولی مارے گا تو آپ کی ایک گولی سے وہ مر جائے گا بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا کیا ہوا ہے تو کیا نہیں ہوا صرف آپ کو ایک ایپ ہے بھائی ہیک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں ایک ایپ ہے پب کی سیٹنگ ہے اور سیٹنگ کا دیکھو بھائی میں گیم میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور مارے جا رہا ہوں بھائی ایسا ہی ہوگا سیم ٹو سیم اور آپ کو ایپ کی سیٹنگ دوں گا جو ہوگی آپ کا کام ہے صرف اس کو سیو کرنا اور آئی ڈی بنانا اس میں آئی ڈی سیو کرنا اور ڈن کر دینا کنٹینیو کرنے پہ کچھ بھی کر دینا جو بھی آپشن آئے گا آپ کو میں بتاؤں گا آپ کا کام ایسے کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بیلیکن کا بٹن دبائیں لازم بلائیکن کا بٹن دبانے سبسکرائب کرنے سے ہاتھ نہیں تھکے گا کچھ بھی نہیں ہوگا صرف ہماری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی سپورٹ ہو جائے گی اور سپورٹ کرنا ہیلپ کرنا میرے دوستوں کا کام ہے میں کوئی بھی ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو نہیں ڈالتا جو اوریجنل کھیلتا ہوں وہی ڈال رہا ہوں بھائی بے شک میں کانٹیکٹ نمبر دوں گا آپ کو لائیو بیٹھ کے دوسرے موبائل سے ویڈیو کال کر کے دکھا دوں گا کوئی بھی ایسا نہیں ہے بھائی جو گیم دکھاؤں گا وہی وہ ہوگا لائیو بھی بیٹھتا ہوں اور لائیو بھی دیکھو پھر میری پرو پہ آ کے دیکھنا میری آئی ڈی پہ آ کے دیکھنا سب کچھ ادھر ہی ہوگا ویگو پہ ٹک ٹاک پہ سب پہ یہی میں کھیلتا ہوں اور یہی اپلوڈ کرتا ہوں میرے ساتھ جتنے بھی سبسکرائبر ہوں گے اور لائیو کھیلنے والے ہوں گے ان کو یہ ویڈیو وہی وہ ملیں گے اس جو ہے نا ویوز کے اندر اور اس ایپیسوڈ کے اندر وہ بھی ہوں گے ان کا نام بھی لوں گا میں جو جو میرے ساتھ کھیلیں گے اور ان کا چینل بھی لنک بھی ڈالوں گا میں ان کے چینل بھی بنواؤں گا اور سب بھائی ہمارے چلو the blue team is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 Watch out. No mercy. Cover me. Passes the match is over and the red team is in the lead.